Odlinka no, 112, co potřebujete? Uvízla jsem na přejezdu číslo P1. Ano, rozumím, zavolám stroje vedoucímu, aby zastavil. Mnohokrát vám děkuji. Nashledanou. odeběhnu. Co kdyby to ten vlak přece jenom nedobrzdil. Halo, tady vědoucí vlaku čísla 60 Co potřebujete? Dobrý den. Tady linka 112. Zastavte, prosím, před přejezdem číslo P1. Stojí tam auto. Děkuji. Dobře, před přejezdem P1 zastaví. Naschledanou.